Uh -huh. Другий урок безкоштовних онлайн-курсів з англійської, які організували у Хмельницькому, починається із справи на вимову звуків. А uh -huh. uh, Пробуємо читати. Давайте перший ряточок. І якщо є присутність Сергій. Сьогодні на онлайн-уроці 22 людини, 114 чоловік, які приєдналися до групи із безкоштовного вивчення англійської з нуля, каже викладачка мовних курсів Валентина Нечепорук. Після першого зняття ми дали величезний їм об'єм інформації. Які правила читання в англійській мові, як читати слова, дали ресурс, ютуб-канал, де шикарна вимова, де є купа відео, яких можна слухати і це все відпра... ну, практикувати. Так само доступ до всіх нашого аудіоматеріалів, де так само є слова, які ти читаєш, і ти чуєш, як їх читає носій. Переселений з Харкова Денис розповідає, що записався на онлайн-курси, щоб вивчити базову англійську. Зараз я дивлюсь вакансії онлайн, щоб не сидіти без роботи Мене дуже зацікавила вакансія PM в ІТ, ну, там потрібен англійський. Взагалі всі вакансії, які е, плюс-мінус підходять мені по професії, по моєму там, освіті, е, там усіх потрібна англійська. Вадим зараз онлайн опановує нову для себе спеціальність в ІТ-сфері. Чоловік каже, що для цього йому необхідно знання з англійської, які він раніше не приділяв уваги. Раніше я працював в сфері маркетингу, і ну, там мені англійською не особо було потрібно. І зараз, якби такий час, у мене роботи якби, там немає, там не працював, тому що я виїхав і зараз вже в планах, що потрібно все-таки вже почати нею займатися не поставити собі хороший фундамент За словами адміністраторки мовних курсів Інни Дрост, їхній онлайн-курс з англійської розрахований на три місяці. Заняття відбувається двічі на тиждень. Уроки відбуваються в понеділок і в четвер о 15.00. Стартує заняття, яке відбувається в застосунку Zoom. Але для того, щоб учні могли приєднатися, ми створили окремий телеграм-канал. І за кілька хвилин до початку уроку викладачка надсилає посилання, для того, щоб можна було приєднатися до уроку. Заняття в середньому триває годину, каже викладачка онлайн-курсів Валентина Нечипорук. Можуть доєднуватися бажаючи, тому що уроки є в запистях. Тому відповідно людина, яка доєднується, вона дивиться попередній урок. А вона має доступ. Той самий. просто чим пізніше людина доєднається, тим важче їй буде влитися, тому що буде більша кількість інформації пропущена. Ті, хто виконуватимуть усі домашні завдання та не припускатимуть онлайн-лекцій, каже Валентина Нечипорук. За три місяці опанують базову англійську. Наталя Сідова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.